Капуста, картопля, цибуля, а ще молочні продукти та солодощі. Все це відправиться сьогодні до дитячих будинків сімейного типу та багатодітних родин Миколаєва. Обласний благодійний фонд Доброта та довіра продовжив свою діяльність під час війни. Культурно-мистецькі проєкти, на яких спеціалізується фонд, відійшли на другий план, говорить його засновниця Валентина Ткаченко. Зараз фонд надає гуманітарну допомогу. Сьогодні у нас будуть сім'ї будинки сімейного типу там. Де от 5 и больше семей, детей вернее всего, там, ну, сегодня будет 10-11 детей в этих семьях, и, конечно же, они, им нужно больше продуктов и всего остального, только потому, что это большие семьи, и потребность у них больше и чаще становится. Также у нас на подопечных инклюзивные семьи, независимо от возраста ребёнка, и, ну, и очень много обращаются к нам старики. Родина Мікульчених опікується дев'ятьма дітьми. Серед них є повні сироти. Під час війни повернулися в родину і старші вихованці. Родина велика, продуктів потрібно багато, говорить батько Олександр. За їжею приїхали автомобілем. Каструля борщала з 20 літрів на два Ну ну от так, звісно. Ну так вийшло, завтра у мене день рождения. Ну от ми готовили салат. Приходить знайома, говорить, а чого у тебе тазик на столі стоїть? Я кажу, салат Олег Бекроша. Вона каже, а я в такому стираю. Ну так, так. Гуманітарну допомогу отримала і сім'я Семенець. Тут виховують дитину з аутизмом. Родина не поїхала з міста і також потребує підтримки. Зараз, коли війна, ще більше всі стали ми стали взагалі одною сім'єю, і я хочу сказати, що хто тут залишився, як мені один мені знайомий позвонив і каже, ну що ти за мать, ну всі ж вивозять дітей, а у тебе ж то не дитина. На що я сказала, я краще сухарем буду в своїй хаті, ніж без. Так що допомагають, дякую, дуже допомагають нам. Усі продукти фонд отримує від партнерів, з якими співпрацював і до війни. Допомогу надають по мірі можливості. Кожного дня відправляють продуктові набори. 250 мавп, підопічними, опікуються три волонтери фонду. Нужно залишатися людиком. І та команда мала, яка зараз у нас залишилася і працює, це, знаєте, ті люди, які дійсно патріоти. Я вважаю, що всі, хто залишився, помахають, це патріоти, які, е, наші ребята, як би, нас берегують і охороняють за пределами, а ми внутри Наша внутрішня оборона, яка їх підтримує і допомагає. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.